مركز استقبال التوحديين ودعمهم بانشطه مندمجه، تنظيم انشطه تربويه وتثقيفية لصالح رياض الاطفال التابع لنفس المركز، دعم مراكز ايواء الاطفال المتخلى عنهم والمسنين والاشخاص ذوي دون مائهم. المحور الثالث كان هو من اجل عرائس متفاعلة مع معايير النجاح والحكمة، الانشطه اللي اقترحناها وهي خلق مكتب مواطن رقمنة الإدارة وتوفير العتاد المعلوماتي، رسم خريطة تكامل لتقوية قدرات الجهاز المسير والجهاز الإداري. المحور الرابع والأخير هو العرائش قطب صناعي وخدمات واعي. الأنشطة المقترحة هي خلق أنشطة متعلقة بالتسويق الترابي، معارض ربوتاجات وإلى آخره. وشكرا. مساء الخير. دوري أرحب بالسيدة ممثلة اللجنة العامة جمعات العربية وكذلك بسيدة ممثلة جمعية الأنقاذ السادة القضاة الكرام السيدة وزارة مرحبا ونشكرك على التواجد ديالك دائما معنا في نوع من وكذلك السيدة رئيسة اللجنة والأخت كاتبة المجلس السادة الأعضاء والإخوان الموظفين ديالنا والسيدة رئيسة الهيكا وكل أعضاء انا ندفع شويه مع المحاور ديال ديال ديال الحكومه المنفتحه انا اعتقد يعني احنا بايماننا في جامعه الحراش المشاركه المواطنه فأنا اعتبر هذه المحاور فهي مقترح محاور ليست بمحاور الحاليه فلهذا انا كنتمنى ان من اليوم انه يخرجوا المحاور يجيوهم المحاور في الورشة وكذلك الانشطه اللي ممكن انها تسطر كبرنامج عمل ديال لانه انا اتذكر كنا كناقشوا انا والاخت سميه والاخ المدير السابق في المحاور كان ممكن شويه ديال دي الوقت وكنا مازال في الدور المراحل الاولى ديال بلوره المراحل ديال اعداد برنامجها من الجماعه فلهذا لا تشدوش هذه المحاوركم كيف ما هي والانشطه اللي فيها كيف ما هي فلهذا أنا كنطلب من الإخوة اللي في وسط الواشا أنهم يتفاعلوا مع المحاور من ديلو ديبار لأنه إحنا مستعدين أنهم نتعاملوا بالمحاور كاملة تم الأنشطة يعني حاليا دابا برنامج العمل الجماعة هو جاهز تقريبا بالمصفوفات المشاريع ديالو كاملة دي عندنا خمسة ديال المحاور لكن سبحان الله المحور الأساسي تما هو جماعة العرائش العرائش جماعة مواطنة ومنفتحة هذا الخامس اللي كاين في برنامج عمل الجماعه ما كيتبلورش هنايا، فيه واحد المجموعه ديال الانشطه، واحد المجموعه ديال ليزاكتيفيتي، ونبغي نشير واحد المساله بانه جماعه العريش سباقه على على مستوى العمل، جماعه كتوفر على ميثاق ديال المقاربه التشاركيه انه كان كان إحدى إحدى النقاط ديال الأعمال أحد الدورات السابقة وجماعة توفر على ميثاق المقاربة التشارفية اللي كنعملوا جاهدين جاهدين في الإدارة ديال جماعة العريش على التفعيل وخير دليل على ذلك هو مجموعة من الأنشطة ومجموعة من الأنشطة من من من من داك الجماعة مؤخرة وكنقوم بالنقاش الدائر حاليا على مستوى جماعة العريش فيما يخص هي الشرف الأطلسية و وعلى مستوى الاستماره اللي تحطت في الموقع ديال الجماعه دي اللي وصلنا تقريبا واحد 600 اكثر من 600 كذلك كذلك لقينا واحد المجموعه ديال العرائض اللي فيها الشروط ديال تقديم العرائض وتم التضارس ديالها في مكتب ديال المجلس وسهلا وتم استدعاء الاخوان القريبين العرائض وكذلك مقدمي المقترحات وتم عقد الاسبوع الفارط مجموعه ديال اللقاءات مع المعنيين وتم تسجيل جل المقترحات اللي اعتبرها انها مقترحات جيده اللي عتعاون المجلس في الترافع على مستوى مع باقي المتدخلين هذا المشروع اللي هو مهم ماشي هي الجماعه بوحده اللي هي شريك فيه ولكن هناك باقي المتدخلين فلهذا انا بغيت نضيف على اللقاءات الاختصونيه هو ان المحاور هما هادو ولكن راهم ماشي ماشي ديفينتيف يعني للنقاش والتفاعل وكذلك الاغلاق من طرفكم وشكرا